А рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу. Але сьогодні профілактична робота набула такий профілактично-святковий настрій. Ми знову ж таки завітали до наших переселенців у село Озерне. І правила пожежної безпеки ми донесли у ігровій веселій формі. До нас долучились, і ми дуже вдячні за це, це переселенці з Миколаєва, герой переселеніць і був е, песом-патроном, який, як ви всі знаєте, він знаходить вибухонебезпечні предмети. Формат ігрової веселої форми дуже сподобався і нам, і дітям, тому ми і надалі будемо працювати в тому ж напрямку, в такій ж ігровій і веселій формі, і я думаю, що до нас обов'язково ще долучиться пес-патрон. <клес>